وَا <سؤال> نَذَرُ فلا آدية لا وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد خير الحديث كتاب الله وخير الأدي أدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة منها محمد مو ری مجھے سمے مدرجا نبی شرح لی صدری ویسر لی امری و احل الرقدتا من لسانی و قولی رب زدنی علما رب زدنی فخا سبحانکا لا علم لنا إلا ما علمتها انکا انت العظیم الحقیم قسم کی جائز اور امام والآخرین پوری کائنات پیغمبر انسانیت کے معلد پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و وسلم کی ذات گرامی پر خطبہ جمعہ کے اندر کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے دنیا کے اندر بے شمار قسم کے خزانے موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کرنے کے بعد بہت زیادہ خزانے اور قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رکھی ہیں لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی پائیدار اور بہترین خزانہ علم کا خزانہ ہے اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر اور کوئی خزانہ نہیں ہے بالخصوص وہ علم جس کے ذریعے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان حاصل ہوتی ہے قرآن و حدیث کے احکامات کا پتہ چلتا ہے ایسے علم کے مقابلہ دنیا کا کوئی خزانہ نہیں کر سکتا اس وقت موجودہ حالات کے اندر جہاں پر بڑے بڑے فطے پیدا ہو رہے ہیں وہی پر ایک سب سے بڑا فکہ اور سب سے بڑا نوجوان نسل کو مدارس سے علماء سے متنفر کیا جائے لوگوں کو دین سے دور کرنے کا ہر حربہ جو غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں کے اندر شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر رائج کیا گیا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمان بطور دین اپنے مذہب کو چھوڑ دیں اسلام سے دور ہو جائیں چونکہ غیر مسلموں کو اس بات کا علم ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے اسلام کو بطور دین سمجھا ہے بطور دین سیکھا ہے اور بطور دین اس کے اوپر عمل کیا ہے تو مسلمان دنیا کے اندر غالب آئے اور ان کے اوپر ترجیح یہی ہے کہ آج مسلمانوں کو دین سے دور کر دیا جائے دین کے بارے میں نفرت انگیز باتیں کر کے اور ایسے حل پے استعمال کر کے لوگوں کو سے دور کیا جائے داری سے لوگوں کو ہٹا دیا, جائے کو دیا جائے کے ساتھ والا سلسلہ پیدا کر دیا جائے اور مساجد کے ساتھ کرنے لگے ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے ہاتھ کٹے آپ روز آئے روز آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور اس کا مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں حالانکہ آج ہمارے ملک میں جہاں دین کا نام موجود ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے جس کا عملی ضہور ہمیں صحیح معنوں میں مدارس اور بلا باغ کی شکل میں ملتا ہے نہ جانے اس سرزمین میں اگر مدارس کا وجود نہ ہوتا مساجد کے اندر اس طرح شعوری یہ تعلیم کا نظام رائج نہ ہوتا یا مدارس کے ساتھ اس طرح لگاؤ نہ ہوتا یا علماء وہ اس قدر حق بیانی نہ کرتے تو معاشرہ کن کن سنگین گناہوں کے تر مبتلا ہو جاتا اور لوگ گمراہیوں کی پرستیوں میں چلے جاتے اور یاد رکھیے علماء ماں اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس اور مساجد اللہ کے دین کی بکا کا ذریعہ ہے یہ صرف اللہ کے دین کی بکا کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کی بکا کا ذریعہ ہے اگر آج دنیا کے بقا ہے تو وہ دین کی وجہ سے ہے کی وجہ سے ہے لوگوں کی وجہ سے ہے اللہ کی طرف سے نازل کرتا وہی اور علم کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو عطا کیا جس کے حقیقی پورا ساک عب ال نےکر اس, اس, اس میں کوئی شک نہیں ہے آج اگر ہاں ملک پاکستان کا حصے اور جائزہ آپ یہ تجزیہ اور یہ سروے کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لینے کون سا ایسا دور حکومت جس میں کسی بھی غیر اسلامی یا غیر شہری پالیسی کا بل پیش کیا گیا یا پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کی گئی تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے خلاف اگر میدان عمل میں کوئی نکلے ہیں تو وہ اولا انداز نکلے اس کا رد کیا ہے, اور اس کے عملی اقدام کیا ہے جس کی وجہ سے کئی ایسے بڑے غیر شہری احکامات ان پر عمل کرنے کی ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہوگی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ باغ کا وجود اور اہل علم کا وجود یہ اللہ کی طرف سے اسلام کی بکا ہے مسلمانوں کی بقا ہے اور یہی یہی با یہی مدارس مساجد یہ دین کے اور یہ دین کے کلے ان کی وجہ سے آج دنیا کے اندر کال اللہ اور کال رسول کی باتیں ہوتی ہیں انہی کی وجہ سے اللہ تعالی نے اپنے دین کو محفوظ کیا ہے اللہ نے انہیں کے ذریعے سے اپنے اسلام کو غالب کرنا ہے اور یہی لوگ ہیں جو قلم اور تلوار لے کر دنیا کے اندر اسلام کو غالب کرنے والے ہیں امام ابن اللہ کے منہج پر چل کر یہ لوگ صحیح باتوں میں آج اگر دنیا کے اندر موجود ہیں تو وہی یہ مدارس کی پیداوار ہیں یہی دیدار لوگ ہیں یہی اہل قلم ہے وغیرہ خلاف کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور بلندی رکھنے والے وہ اللہ کے مساجد اور مدارس کے اندر عزت اور مقام و مرتبے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں. اللہ نے حضرت آدم علیہ کو دیا فرشتوں کے پاس یہ علم نہیں ہے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد سارے فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ سیدنا آدم کو سجدہ کرو سجدہ کرنے کی وجہ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام بلند ہے اس کی بلندی کی وجہ علم ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم سکھایا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا جب فرشتوں نے تراز کیا تو سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ دیا قدر بڑھائی انسان کو اشرف اور مخلوقات بنایا ہے صرف اور صرف علم کی وجہ سے انسان تو دور کی بات ہے اگر کوئی نجس جانور جس کے پاس علم آ جائے تو شریعت کے حکام تبدیل ہو جاتے کتا کتا ہے ہے ہے نجس ہے. اس کا دفاق ہے. اگر کسی کے اندر ڈالتا ہے سات برتبہ اس کو دھونے کا حکم ہے لیکن اگر وہی کتا اس کو تھوڑا علم سکھلا دیا جائے اگر وہی کتا شکاری ہے شکار کا علم کو جاننے والا ہے شکار کے احکام جاننے والا ہے اگر وہی کتا شکار جو اپنی کچلوں کے تو آپ بلا شک و تردد اس شکار کو استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے حلال بھی ہے جائز بھی ہے پاک بھی ہے وہ ملید نہیں ہے نہ اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے وجہ یہ علم اس کے اندر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام و منزلہ بھی بڑھا دیا اس کا مرتبہ بھی بڑھا دیا یہ جو ایک رجس چیز ہے یہ تو ایک جانور ہے جس کو ہمارے معاشرے میں جاتے ہیں. تو جس کو اللہ تعالی ہے ہے, نے انسان کی کیا فدیقت بنائی ہے اگر اس انسان کے پاس کی چند باتیں آ جائے تو اس کا مقابلہ کائنات کی کوئی مخلوق اور نہیں کر سکتی کوئی دوسرا انسان بھی اس بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اسی لیے مخلوق ہے, ہاں ہے تو وہ ہے اس لیے اللہ تعالی نے علم کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ بلندی ادا کی علم کی وجہ سے قرآن و حدی کے بے شمار اللہ تعالی نے مرتبہ بنایا ہے تو وہ صرف اور صرف دنیا کے اندر لوگوں میں سے کا بنایا ہے وہ لوگ جو مساجد میں اور مدارس میں محنت کے ساتھ علم حاصل کر کے پھر دنیا کے اندر علم کی روشنی کو پھیلاتے ہیں اور اس علم کی آبیا کرتے ہیں یہ بھی لوگ کیوں ہے اور یہ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی رہنمائی کے لیے اس کائنات کو سرانت اور گمراہی سے نکالنے کے لیے لوگوں کو جنت کے راستے کی طرف راجم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کی جواد بھی کی اور ایک نہیں, کوئی و بیش سوا لاکھ پیغم پر نمبر اللہ تعالی نے بھیجے اس لیے لوگوں کو میری توحید کی تعلیم دی جائے ان کو پیغام سنایا جائے وہ آسمانی تعلیمات جو اللہ نے نازت کی ان کی تعلیم جا کر لوگوں کو دی جائے صرف اس لیے تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور جب امبیا کا سلسلہ ختم ہو گیا بند ہو گیا یہی ذمہ داری یہی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہونی چاہیے جو تین کے خاطر نکلے سارے لوگ قافا سارے کے سارے کر سکتے ہیں. چاہیے جو اللہ کے دین کی دی خاطر نکلے اور نکل کر کے اندر کریں اور ہر علاقے ہر گروہ ہر, ہر بڑے خاندان اور بڑی جماعت میں سے کچھ لوگ ایسے کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جو دیپ کی خاطر وقف ہونے چاہیے جو دیندار ہونے چاہیے جو دینی علم को جانے वाले हो جو قرآن و سنت کے عالم ہو جو قاری ہو وہ قرآن و سنت کا علم سیکر, اپنے خاندان کو طالبان جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں اور ویسے اگر آپ مشترکہ طور پر دیکھے عموماً دیکھیں تو یہ ڈیوٹی تمہاری کی وجہ یہی یعنی فرمائی تم سب سے بہترین हो کوئی شک نہیں ہے کہ کی جو واسط ہے وہ مال نہیں کی مراست علم ہے اور علم کو حاصل کرنے والے اس کو آگے پہنچانے والے یہ انبیاء انبیاء علماء علماء ہی امبیاء کے ہیں تو یاد رکھیے وراثت ہمیشہ قریبی لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے آپ جانتے ہیں جب ایک شخص فوج ہوتا ہے تو وراثت کو ملتی ہے اس کی اولاد کو ملتی ہے اس کی بیوی کو ملتی ہے اس کے والدین کو ملتی ہے رشتہ داروں میں وراثت تقسیم ہوتی ہے اور تقسیم ہو رہی ہے اور مدارس کے رکھوالے متوالے اور اس میں رہنے والے علماء انبیاء کے کس قدر قریب تر لوگ ہیں اللہ نے مرتبہ یہی وجہ ابو رحم رسی ال کبھی کبھار مسجد, مسجد کے مسجد آتے جب مسجد میں پہنچ جاتے تو سیدا رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر رسول اللہ کی احادیث بیان کرتے اور فرمایا کرتے یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے بقا کا سبب ہے اسلام کی بقا کا سبب ہے یہی لوگ دید تاریخ اور یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج اسلام کے نام لینے والے کچھ لوگ موجود ہیں اس لیے ان کی عظمت کا ادراک میرے لیے اور آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے کو ایک طالب علم کو کیا مقام و بتادوا کیا اللہ نے دیا اللہ کی طرف سے اس کا کیا استقبال کیا جاتا ہے اور کس طرح شہادت میں اس کو پرحابان, اس کو خوش ہے حیران ہو جائیں گے آپ کو آج دنیا کے اندر ہمارا کوئی پروٹوکول ہمیں دیتا ہے اگر ہمیں کوئی سلوٹ کرتا ہے یا تو وہ ہمارے عہدے کے ڈر کی وجہ سے کرتا ہے یا اس کی مجبوری اور دل میں عظمت کا ادراک نہیں ہے حقیقی عزت نہیں ہے یہ پروٹوکول. اس کے سامنے آپ ایک طالب علم کا پروٹوکول چیک کرے نبی صلی اللہ علیہ نے اپنے, دو. نورانی اپنے کو پر ان لوگوں پر بچھا دیتے ہیں اللہ کی رحمت ان پر سایہ کر دیتی ہے کی مجلس قرآن و مجلس جس جگہ بھی لگی ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی منائقہ رحمت ڈاب رہتی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کے پوری کے جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے صرف زمین کی مخلوقات نہیں آسمات اور زمین کی جتنی مخلوقات ہیں بڑا کوئی آدمی آ جائے دنیا دار آ جائے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے صرف اور صرف یہ دین کا حقیقی طالب ہے یہ دین کا حقیقی تائ اور ایسا شخص ہے برداشتہ نہیں ہونا چاہیے اپنے دیت کے کام کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے اس سے ہاتھ نہیں دینا چاہیے ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو دو چار لوگ اگر آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں آپ کے خلاف بدوبوئی کرتے ہیں بد بدقرامی کرتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کو خوش ہونا چاہیے اگر یہ دو چار بدبوئی کرتے ہیں پھر بھی آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے پھر بھی آپ کی کیوں میں اضافہ ہو رہا اگر دو چار بندے آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں تو وہ چار ارب سے زیادہ مخلوقات آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اتنی مخلوقات آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر آج ہم نے اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے قرآن و سنت کا علم اور اس کے حام میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائدات کے اندر ان مقام و مرتبہ بخشا ہے اور اس کی و جو لوگ قرآن و سنت کے ساتھ محبت کرتے ہیں قرآن و سنت کو اس کو صحیح علم حاصل کر کے آگے پہنچاتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی اس بندے کو تر و تازہ رکھے اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے اللہ اس بندے کو کائنات کی ہر ہاں قسم کی مصیبت سے بچائے رکھے جو شخص میری صرف ایک اس حدیث کو سن کر یاد کر لیتا ہے یاد کرنے کے بعد اس کو آگے پہنچا دیتا ہے اس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی آج میرے لیے یا آپ کے لیے کوئی بڑا آدمی آل یا اللہ کا ولی دعا کرتے نا تو ہم ہاں اپنے لیے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں آپ ذرا اندازہ کریں کائنات کے امام پوری کائنات سے افضل اللہ کے بعد اس دنیا کے اندر جو افسر ترین ہستی ہے وہ دعا کر رہی ہے تو کیا اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے تو وہ دعا کر رہی ہے اور, کرے گا اور اللہ رب ال کے اندر وہ عزت جس میں تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عالم ایک کے لیے دعا ہے اور اس کے اندر آپ بھی شامل ہے اگر آپ کو ایک حدیث کا ایک عدیز سنتے ہیں حدیث کو سن کر یاد رکھے اور لوگوں تک پہنچائے اور, اور اس میں بڑھ کر اگر کے رابطے زندگی کو بڑھا جائے تو لاکھوں کے حافظ لاکھوں اپنے سینے میں محفوظ رکھنے والے آج ان کے نام زندہ وہ لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کو فوت ہوئے کئی سو سال گزر چکے ہیں لیکن آج وہ امام بخاری امام مسلم نسائی ابن وہ امام احمد وہ امام شافی وہ امام مالک ان کے نام آج بھی ہمارے دلوں میں سدا ہے ان لوگوں نے حدیث کے ساتھ پیار کیا ہے حدیث کے ساتھ محبت کی ہے اس حدیث کا علم اٹھایا اور پوری دنیا کے اندر پہنچایا اور حدیث کے علم کے لیے مشکلات برداشت کی ہے آج اگر ہمیں اس سے محبت ہے تو صرف اور صرف حدیث کی وجہ سے تو وہ لوگ حدیث, کا پاس والے, حدیث کے ساتھ محبت کرنے والے یہ معمولی بات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا اور آگے پہنچانا, آپ اندازہ کیجیے سید ابیرا رسی اللہ امام الدین ہاں بہت بڑے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب حاضر ہوئے سات ڈگری کے بغیر نبی السلام کے پاس آئے ہیں صرف اور صرف تین سال رسول رضا سے پڑے ہیں تین سال نبی صلی اللہ ابو رضی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آج سیدنا ابو کا تعارف میرے اور آپ کے ہے تو وہ حدیث کی وجہ سے ہے اور سیدنا ابو جب نبی السلام کے پاس آئے ہیں کوئی بہت لمبا چوڑا بالد دولت نہیں ہے کوئی دنیا داری نہیں ہے بلکہ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے حتیٰ میں سید نا رسی اللہ تعالی کی خاطر حدیث کی خاطر اتنی مشکلات برداشت کی فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے نٹال ہو کر میں گر جاتا لوگ میرے اوپر سے گزر جاتے مجھے اپنے پاؤں ترے دبا جاتے اور بچے یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ دیوانہ ہو گیا ہے. شاید میں دیوانہ یا پاگل نہیں ہوتا تھا بلکہ میں تو بھوک کی وجہ سے کر جاتا تھا اور ہر وقت رسول اللہ کے چوکٹ پر بیٹھے ہیں کمانے کے لیے نہیں جاتے کمائی کرنے کے لیے نہیں جاتے صرف اور تما یہی ہے کہ رسول اللہ جب بھی کوئی بات ارشاد فرمائے میں آپ سے سن کر یاد کر لوں حدیث کے ساتھ اتنی محبت ہے حدیث کے ساتھ اتنا پیار ہے اتنا لگاؤ ہے اور بڑے بڑے کی بار سا جنہوں نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ کے ساتھ گزاری روایات بیان کرنے والے سال تھا اللہ نے مدینے کے گورنر ہے اور وہ ابو ہے جن کو کھانے پینے کے لیے روٹی نہیں ملتی تھی وہ یہ مدینے کا گورنر بنا تو ریشمی رومان کے ساتھ اپنا ناک صاف کرتا ہے نامی مکے کا والی مکے کے ساتھ ایک وادی تھی اس کا والی مقرر کر دیا گیا پتا چلا کہ ابن افزا کون ہے کہ ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے ایک غلام ہے بڑا تاجب ہوا کہ جاننے والا ہے وہ آپ شخص نہیں ہے اور سیدھا چھوٹی عمر ہے چھوٹی عمر ابھی تو سیدنا عمر کی مجلس سے مشاورت ہمارا یہ مقام و مرتبہ جو بات جس طرح ہم سے مشورہ کیا جاتا ہے بالکل برابر بھی اس سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے سید جو عبداللہ بناس نے کی ہے رضی اللہ عنہ. اور یہی وجہ ہے کہ اس کو ہم نے اپنی مجرس سے شرح کا روبن بنایا ہوا تو یہ علم یہ انسان کو کمزور نہیں کرتا یہ نیچے بھی لے کر جاتا انسان کو گورنر میں اللہ تعالیٰ آج دین کے علم کی ان مدارس کی عظمت اور اس کی شان کا ادراک میرے اور آپ کے دل میں ہونا ضروری ہے اور میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ لوگ اپنے گھر میں سے ایک بچہ کم بس کم اپنے اپنی آخر سنوارنے کے لیے اپنے, کو کے لیے اپنے دنیا کو کے لیے اللہ کے راستے کو وقف کرے مدرسے کے اندر اس کو دینی تعلیم دلوائے ان شاء اللہ تعالی دنیا کے اندر بھی آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا اور کل قیامت والے دن جو پروٹوکال ملنا ہے اس کا تصور میں اور آپ نہیں کر سکتے مرنے کے بعد یہی بچہ جب کھڑا ہو کر دین بی آپ کا بچہ, گا, گا, گا, بچہ, کیا, بجا, یہ بچہ پڑھنے والا یہ معمولی بات نہیں ہے اللہ نے بڑا پروٹوکول دینا اور لوگوں نے اس علم مشکلات برداشت کی ہے یہ تو ایک بہت لمبا موضوع ہے واقعات کہ اس دین کی خاطر صحابہ رام نے اپنی زندگیوں میں کیا مشکلات برداشت کی ہیں تابعین محدثین ہے نے کس قدر مشکل سے اس دین کو ہمارے تک پہنچایا ہے میرے بھائیو یہ دین کی اہمیت اگر دیکھتی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوری زندگی اللہ سے زیادہ نہیں مانگا نہ ہی اللہ نے آپ کو حکم دیا مانگنے کا حالانکہ رسول اللہ تو کی بہت زیادہ ضرورت ہے کی ضرورت ہے اور آپ کی کی ضرورت ہے لیکن اللہ نے پرانے مجید میں حکم دیا اپنے نبی کو اور آپ یہ بات کی سن کر حیران ہو گئے کہ نبی امت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے امت کا سب سے بڑا عالم نبی ہوتا ہے اے میرے پیغمبر اگر مجھ سے کوئی دعا کرنی یا مانگنا ہے تو وہ علم علم کرو کا سوال کرو یہی وجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روزر کی نماز کے بعد کیا اللہ اور سوال کرو اللہ تعالیٰ سے ایسے علم کی پناہ مانگو ایسے علم سے جب وہ اللہ کی پناہ مانگو جو علم ببادے جان بنے جو علم وائدہ نہ دے اللہ سے نفع مت علم کا سوال کرو نفع مت علم کون سا ہے قرآن و سنت کا علم قرآن و سنت کا ایسا علم جس کے ساتھ انسان کو انسانیت کی طویل آئے جس کے ساتھ انسان کو شعور آئے اور وہ اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو یہ علم کافی ہے اس لیے میں یہ آپ کو ضرور انتظار کروں گا کہ آپ لوگ اس بارے ہی فکر کریں. اپنے میں آپ کی یہ محنت رائے کا نہ نہیں کرے گا یہ لوگ اللہ نے قسمت میں لکھا ہے وہ اللہ نے دے دیں گے آپ دین پڑھیں نہ پڑھیں یہ بات ہاں نا کہ یا تو علم کے ذریعے یہ دونوں باتیں غلط ہیں ریزن کمانے کے الگ ٹونس ہیں الگ اس کے ذرائع ہیں الگ اس کے طریقے ہیں اور اللہ نے جتنا قسمت میں لکھا اتنا ملنا ایک مزدور سارا دن محنت کرتا ہے اس کو زیادہ نہیں دیا جاتا تھوڑا سا دیا جاتا ہے اور ایک عالم یا ایک پڑھا کا شخص وہ بھی اتنا نہیں کما سکتا لہٰذا یہ دونوں دو باتیں صحیح نہیں ہیں کہ صرف علم کے ذریعے پیسہ آئے گا یا محنت کے ذریعے پیسہ آئے گا پیسہ کمانے کے بیاد فرمائے رسول میں بتائے گئے ہیں کہ رزل میں اضافہ کیسے ہوگا رزب میں اضافہ اس لیے یہ رزب کی پرواز چھوڑ دے یہ اللہ <سؤال> نے جتنا قسمت میں نکاح اتر دینا ہے آپ کو وہ حدیث پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے سنائی ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دو بھائی تھے ایک بھائی محنت کرتا تھا سارا دن جو ہے نا وہ کھیتی باڑی کرتا محنت کرتا اور ایک بھائی وہ دین کا علم سیکھنے کے لیے حدیث کی مجلس ایک حدیث کا لفظ ہے وہ رسول اللہ کی مجلس بیٹھتا تھا حدیث سیکھنے کے لیے جاتا تھا علم سیکھنے کے لیے ایک دن اس بھائی نے شکایت کی کہ میں سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں تو آتا ہوں اور یہ سارا دن فارغ بیٹھا رہتا ہے وہاں پر جو ہے نا وہ صرف حدیث حالانکہ ہمیں ضرورت ہے رزق کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی اسی وجہ سے دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے رزق بھی اس بھائی جو طالب علم ہے اس کی وجہ سے دے رہا ہوں تو یہ مت سمجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر وہ غریب لوگ موجود ہوتے ہیں دنیا داروں میں بھی داروں. اس لیے اس کی فکر نہ کریں بلکہ آپ اپنی دنیا بہتر بنائیں آخرت بہتر بنائیں اور اس کے بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی اولاد میں سے جس اولاد کو جن بچوں کو آپ کی طرف لگا گے, دین سکھلا گے, یہی سچ کا اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عظمت اور ادراک کو پہچاننے کی اپنے دلوں میں بٹھانے کی تو بھی لطا oh. فرمائے <descriptor> <In>